Миколаївська обласна шахово-шашкова школа. Тут вперше після реставрації розпочинається турнір. За 35 хвилин завершили свою партію Віталій Сивук та Пен Лі Мін. Переможця не визначили. «Старався відчути ритм. Не дуже вийшло у першій партії створити проблеми. Вирішив, що нічия – непоганий результат. Далі намагатимусь перемагати». Награли з Віталієм Сивуком чимало партій, неодноразово перемагали один одного. Але сьогодні здивувати суперника не вдалося, розповідає Фен Головне почати. Головне – розпочати добре, щоб потім увесь ритм тримати на рівні. Тому перший тур треба було зіграти щільніше. Зіграв у стартовому турі у нічию з гросмейстером. ...найсильнішим шахістом Миколаївської області, тому результатом задоволений для початку. Намагатимусь далі виступати не гірше, без поразок. Мета – виконати гросмейстера». Турнір організували вперше за 16 років. Участь беруть 10 спортсменів, серед них 4 шахісти з-за кордону. Призовий фонд відсутній. Основна мотивація можливість виконати норму міжнародного гросмейстера, тобто отримати найвище шахове звання. Зараз аналогічних турнірів в Україні немає, каже віце-президент обласної шахової федерації Дмитро Горощенко. Для того щоб скликати такий склад турніру, необхідно було провести серйозну роботу, яку провели наші судді. До нас завітали гості з Казахстану, з Індії, з Чехії та Українців. Тобто, виконано. Необхідні умови для такого змагання – це мінімум чотири країни. Спортсмени змагатимуться за коловою системою. Тобто кожен зіграє по 9 партій. За перемогу нараховують одне очко. Нічия оцінюється у півбала. Для того, щоб виконати норму міжнародного гросмейстра, треба набрати не менше семи залікових пунктів. Турнір триватиме до 17 травня. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.